Na Stříbrném rybníku spolupracujeme s Elvem Gustíkem, kdy vlastně každý náš ubytovaný malý host dostane letáček i s první samolepkou za ubytování a následně můžou děti sbírat samolepky za předložení vstupenky z volnočasových aktivit u nás na Stříbrňáku anebo při předložení selfiečka ze Stříbrňáku nebo z městských lesů.